والنصيب يصيب والدنيا تجيب اللي تجيب قوم يا فيصل ولد منصور طار لطواري طواري والطواري ما تزين الا لياجات المساري والله اللي جابها بين الرياح والمطاري والنصيب يصيب والدنيا